На персональній виставці хмельницького художника Вадима Пішерського рух на межі представлено 16 робіт. Розповідає директорка школи іконопису Нікош Юлія Неліна. За її словами, виставку готували без присутності автора. Вадим у нас у теробороні. Ми його так як то кажуть, висмикнули на один день, щоб змогли з ним поспілкуватися. Ми планували цю виставку робити ще до початку війни, і кхід, Вадим. Хотів зробити дуже багато нових робіт, на жаль, не всі роботи були написані, які планувалися, але більшість ми можемо представити зараз на сьогоднішній день в наших стінах. За словами мами автора виставки, художниці Надії Берецької, частина робіт присвячена темі «Самих гріхів». Для того, щоб ну, і собі зрозуміти, через себе це ну, пропустити, зрозуміти, що це таке. Але, на жаль, вона половину не, не завершена, тому що почалася війна і Ведим пішов в тероборону. Але все одно ми вирішили її зробити самі вже підбирали ці роботи. Ідея виставки початково була іншою, розповідає автор виставки Вадим Пішерський. Але війна змінила всі плани, тому на виставці представлені картини виконані різними техніками і на різну тематику. На їх створення пішов рік, каже Вадим Пішерський. І загалом тут мало б зовсім бути інші роботи більше на релігійну тематику. Якби на виставці є роботи, які не завершені в непочаті, але, на жаль, не завершені, тому що можливості я не маю їх завершити. За словами Ведима Піщерського, ця виставка благодійна. Кожен бажаючий зможе придбати картину, яка йому сподобається. 70% піде на підтримку Збройних сил України. Надія Берецька каже, вона не привід відмовлятися від проведення виставок. Мистецтво теж бореться за наш дух, щоб він не впав, його треба тримати, піднімати, тому що якщо дух сильний, то й тоді і тіло сильне. Життя має бути таким, як, яким вони є, це як ну, відбиток часу. Художниця Надія Сиренька розповіла, їй цікаво спостерігати за мистецьким ростом Вадима Пещерського. Він рухається, він росте. Він, як художник, він удосконалюється. Про сьогоднішню виставку я скажу, що це дуже правильно сказала його мама, Надія Анатольовна, що це відбиток часу, що це, це зеркальне відображення того, що відбувається навколо нас. Кліпмейкерка Олена Вінярська – одна з тих, хто прийшла привітати автора виставки з її відкриттям. Каже, знайома з ним з дитинства. За словами Олени, має вдома дві картини Вадима Пещерського. Виставка на Межі, бачите, аж горло, неймовірно цей час прониклива, вона до самої серця доходить. Я собі придивилася три картини, вони висять на цій стороні Тривчих, де три дівчини. Ось ці три картини ми хочемо придбати. Виставка «Рух на межі» триватиме два тижні. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.